Hemoglobin, eller HB, er den viktigste bestanddelen i de røde blodcellene. De røde blodcellene består av mange ulike deler, men hemoglobin er altså den viktigste. Det er hemedelen av hemoglobin som binder oksygen i luften vi puster inn. Oksygen fra innholdningsluften diffunderer fra alveolene og over i blodbanen i lungene. Og motsatt så skilles karbondioksiden ut fra cellenes metabolisme, ved at CO2 bundet til hemoglobin frigjøres og diffunderes over lungene og forsvinner når vi puster ut. Normalt ligger hemoglobin-nivå rundt 13-16 hos voksne menn, noe lavere hos kvinner. Unormalt lave eller høye verdier kan forekomme ved en mengde tilstander. Årsaken kan være både redusert produksjon og økt nedbrytning i forhold til kroppens behov. Både for høye og for lave verdier kan alltså indikere sykdom. Går vi litt nærmere inn på strukturen til hemoglobin, finner vi fire tett foldede proteinkjeder, eller globulinkjeder, og 4 jernholdige hemegrupper bindet til hvert sin globulinkjede. Hemegruppen transporterer oksygen fra lungene til vevet, og CO2 fra vevet til lungene. Hemegruppen binder et jernatom hver. Utgangspunktet for all celledeling er at en pluripotent stamcelle en celle som kan bli til alle celletyper, deler sig. Etter hvert som cellene spesialiserer sig mer og mer, mister de ofte evnen til å dela sig. Den befruktet eggcellen kan bli til alle celletyper i kroppen, og det dannes ulike typer og vev. Noen typer celler deler sig ikke, eller i veldig liten grad, etter fødselen, mens andre typer med celler deler sig daglig, ukentlig eller måntlig, alt etter hvilken type vev de tilhører. Hver type vev som kan dele seg består av stamceller for sin vevstype, samt datterceller i alle differensieringsvarianter. Stamceller som kan bli til alle typer blodceller kalles hematopoietiske stamceller. Dannelsen av nye blodceller kalles hematopoese. Alle cellene i blodet er høyt spesialiserte celler og stammer alle fra den hematopoietiske stamcellen i benmargen. Cellernes levetid er begrenset, slik at den kontinuerlige balansen mellom produksjon og destruksjon er nødvendig for å opprettholde normalnivåene. En rekke prosesser, hormoner og andre reguleringsmekanismer og systemer er involvert i dannelsen og inneholder dermed en rekke muligheter for feil. En forståelse av de patologiske mekanismene bak blodsystemets sykdommer forutsetter kjennskap til de normale prosessene for syktese, regulering og destruksjon. Tilstrekkelig tilgang på en del næringsstoffer er nødvendig for at produksjonen av retrosyter skal foregå tilfredsstillende. Dette er stoffer som proteiner, jern som binder oksygen, 70% av jern i kroppen er bunnet til hemoglobin, jern reser ukuleres i kroppen. Dette er kobber involvert her, vitamin B6 B og B2, og vitamin B12 og folinsyre. Allt dette er nødvendig for tilfredsstillende DNA-syntese. B12 dansa seg bakterier i kosten via kjøttet vi spiser. Bildet her viser hvor hematopoesen foregår vid de ulike aldersgrupper. Figur A i bildet viser plommesekken hos embryo. Figur B i bildet viser hvor det foregår hos et foster og en nyfødt. Figur C viser hvordan det foregår hos barn, der er hematopoesen i nesten alle knokler. I figur D er det også et voksent menneske, og da er det nesten bare de flate og korte knokler hvor det foregår hematopoese. Altså på stedet hvor hematopoesen foregår, reduseres med alderen. Produksjonen av røde blodceller må reguleres, og det er en kompleks process. Hvis kroppen, blant annet nyne, registrerer redusert evne til å transportere oksygen rundt i vevet, inntreffer normalt tre trinn. 1. Erytropoietin frigjøres fra anonyrene. 2. Dette fører til økt produksjon av erytrosyter i benmargen. 3. Dette fører igjen til økt mengde erytrosyter i sirkulasjonen. Resultatet blir at transporten av oksygen forhåpentligvis normaliseres. Røde blodceller produseres i benmargen under påvirkning av blant annet erytropoietin. Når de er nesten modne frigjøres kjerneholdige erytrosyter, altså retikulocyter, fra benmargen, og de kommer over i sirkulasjonen. Syntese av røde blodceller er avhengig av nødvendig tilgang på næringsstoffer. Dette gjelder særlig jern, vitamin B12 og De Gamle, defekte eritrosyter fanges opp i det rettikoendoteliale dettverket i milten. Jern og globulin resirkuleres, og bilirubin skjelles ut i fesis- eller avføringen.